Tällä videolla kerromme ammattilukio-opintojen mahdollisuudesta. Mä olen Raja ja toimii osaassa ammattilukiokoordinaattorina. Lukio-opintojen järjestämisessä teemme yhteistyötä Oulun aikuislukion kanssa. Minä olen Oulun aikuislukiosta apulaisrehtori Tarja Mäkipa. Ja minä olen Anna Syvia Jarva ja suoritan tällä hetkellä ammattilukioopintojen osalla. Jos nuori on kiinnostunut ammatillisista opinnoista ja lukio -opinnoista, miten hän pääsee ammattilukiolaiseksi? ammattilukio voi päästä sekä nuoret että aikuisemmat opiskelijat ammatillisessa perustutkinnossa. Opiskelijalla tulee olla ensin opiskelupaikka meillä osaa olla joko yhteishan kautta tai jatkuvan haun kautta. Yhteishaussa hakijalta kysytään kiinnostuksesta ammattilukio ja jos opiskelija valitaan jatkuvan haun kautta, hänen kannattaa olla yhteydessä yksikön lukiopintojen opintojen opinto Sinä Anna-Sofia olet jo pari vuoden ajan ollut mukana ammattilukio -opinnoissa. Miksi aikoinaan hakeuduit ammattilukioon? No silloin ysi kun alkoi miettimään, sitten, että mihin sitä lähtisi, niin ekana tuli, että en halua pelkkää lukioon. enkä halua pelkkää ammattikouluun ja kuulin tästä kaksoistutkinnosta. Ja heti olin, että joo, tämä on mun juttu. Että Täällä mä pääsen saamaan ammatiin ja sitten samalla sen ylleissivistävän tutkinnon lukion puolelta. Ja sieltä mä saan vahvan pohjan mun kielille paremmin kuin ammattipuolelta pelkästään. Ja kun ne kielet on aina mun heikkous ollut, niin ajatteet, että se on hyvä juttu. Ja näillä mä saan hyvän pohjan mun jatkolle sitten. Sinä olet ensi keväänä valmistumassa ja opiskellut lukio-opintoja. Niin mitä ne sinun mielestä vaativat? No lukio-opinnothan vaatii enemmän kuin ammattiopinnot, että pitää olla valmis tekemään vapaa-ajalla iltaisin hommia, tekemään läksyjä, lukeen kokeisiin, että se ei ole pelkästään se, että kirjoituksia, että se on kolmen vuoden prosessi, että pitää olla koko ajan valmis tekemään töitä. Ja kuten Anna-Sofia sanoi, niin lukio vaativat kotiläksyjen tekemistä, eli lukiokursseilla joka tunnilla tulee aina uutta asiaa. Eli pitää olla motivaatiota ja sitä halua tehdä läksyjä iltaisin. Jos sitten kokee siellä lukiokurssien aikana, että ei pysy tunnella mukana, niin aina voi pyytää ja aina järjestetään tukiopetusta ja myös kaikkia muita tukitoimia järjestää lukion puolelta, jotka opiskelija kokee ja tarvitsee. Oulu aikuislukio järjestää lukioopinnot meillä osaan tiloissa, Kontinkankaan kaukovainion ja Haukiputaan yksiköissä, jonne voidaan ohjata myös muista yksiköistä opiskelijoita. Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Kempeleessä tehdään yhteistyötä myös paikallisten lukijoiden kanssa. Ammattiopistossa ja aikuislukiossa opintotarjonta suunnitellaan siten, että opiskelijalla on mahdollisuus yhdistää ammatilliset ja lukio-opinnot. Nyt kun olet valmistumassa, niin oletko kokenut, että olet joutunut luopumaan jostakin ammatillisissa opinnoissa vai vapaa-ajalla? No, Ammatillisessa opinnoissahan näitä valinnaisia opintoja ja niitä ei voi olla mahdollisuutta kaikkia valita. Että kun niitä korvataan sitten niillä lukio niin niitä nyt ei ole kaikkea ollut mahdollisuus valita, mutta se ei ole mua niin haitannut. Ja sitten vapaa-ajalla jotkut kokevat, että kun iltasi joutuu tekemään enemmän näitä läksyä esimerkiksi, että joutuu sitten luopumaan jostain vapaa-ajan menoista ja harrastuksista ehkä. Mutta omalla kohdalla on nähnyt, että on tosi hyvin saanut niin tota sovitettua tämän koulun tähän omaa arkeita että en ole joutunut luopumaan oikeastaan mistään. Oletko kokenut lukio-opinut raskaiksi? Minkälainen sulla on fiilis? No en ole kokenut raskaiksi, että kun on se motivaatio ja jaksaa tehdä niitä hommia sen koko kolmen vuoden aikana, niin ei ne ole niin raskaita, kun ajatellaan, että pitää vaan olla valmis tekemään töitä ja nyt on kyllä hyvä fiilis näistä opinnoista, että onneksi valittiin tän kaksosestutkinnon, että tällä saa tosi hyvän pohjan mun tulevaisuudelle, että niin tota, tavoitteet olisi nyt, että lähden jatko-opiskelemaan ensi syksynä. Ja... Mutta jos en sinne jatko-opiskelemaan, niin sitten on kumminkin se mahdollisuus, että kun on ne ammattipaperit, niin voi mennä suoraan työelämään. Hienoa. Kiitoksia teille kummallekin. Kiitos. Kiitos.